دعونا ننتقل هاتفيا الان الى باتريسيا مراسله بي ان سبورتس في البرازيل لنعرف اكثر ما الذي حدث باتريسي مساء الخير للجميع وبالطبع ما حدث هو أن هناك بعض الأشخاص من السلطات الصحية في في البرازيل دخلوا إلى الميدان لكي يوقفوا المباراة ولكي يخرجوا إميليانو مارتينيز والوسيلسو الذين كانوا من بين اللاعبين الأساسيين وبونديا أيضا والذي كان في الاحتياط لأن ما حصل هو أن السلطات الصحية في البرازيل حاولوا قبل المباراه ان يمنعوا هؤلاء اللاعبين من المشاركه في هذه المباراه بسبب ما حصل قبل المباراه فيما يخص الاقرار الصحي الذي كان على اللاعبين ان يوقعوا عليه بطبيعه الحال بانهم كانوا خارج البرازيل لمده كانوا خارج المملكه المتحده لمده 15 يوم يوما وبالتالي كان عليهم ان يخرجوا هؤلاء اللاعبين من ارضيه الميدان أن حسب البروتوكول الصحي في البرازيل بانه يجب على من كان داخل المملكه المتحده ان لا يدخل البرازيل قبل ان يقضي 15 يوما او 14 يوما عفوا خارج المملكه المتحده قبل ان يدخل الى البرازيل. كان هنالك اتهام للاعبين بالطبع انهم زيفوا مثل هذا الاقرار لانهم خرجوا من المملكه المتحده الى الارجنتين وفنزويلا ولم يمر عليهم اربعة عشر يوما منذ ان خرجوا من المملكة المتحدة حتى وصلوا الى البرازيل وبالتالي حسب البروتوكول المتبع ما كان عليهم ان يدخلوا الى المباراة او حتى الى البرازيل وكان عليهم ان يخرجوا وبالتالي السلطات الصحية تحدثت مع الشرطة بانه يجب على هؤلاء اللاعبون ان يخرجوا من الميدان وحدث ما حدث وما نراه على الشاشة الان في في الحديث بين الطاقم الفني لمنتخب البرازيل والمسؤولين وبين الارجنتين وبالتالي لا نعرف حتى الان اذا كانت المباراه ستكمل ام لا ولكن بالطبع كان هناك بعض الاحاديث بين الفيفا وبين السلطات الصحيه فيما يخص هذا الامر ولكن لا نعرف ماذا سيحدث بالطبع. طيب نحن نتابع معك باتريسيا لوبيز هذا الحوار بين مدربي المنتخبين. وبين كذلك قائدي المنتخبين وكذلك نيمار طرف اخر في هذا النقاش الذي يقوده كما نشاهد ميسي من جانب الارجنتين الى جانب باسكالون مدرب المنتخب. هل ننتظر قرارا؟ هل هناك اتصالات مثلا مع اتحاد امريكا الجنوبيه للتدخل؟ هل هناك تواصل مع السلطات البرازيليه العليا؟ هل يمكن ان تصر الوزاره وزاره الصحه على موقفها؟ هل يمكن لهذه المباراه ان تستكمل ام حتى الان لا تبدو اي صوره واضحه نعم هنالك محاولات من الكومي بول كي تستكمل المباراة وأيضا هنالك بعض الأحاديث مع السلطات في البرازيل وبعد المحاولات ولكن هنالك قانون وهذا القانون يجب أن يطبق على الجميع لماذا لا يطبق هذا على لاعبي الأرجنتين لذا هنالك بعض الأحاديث الأحاديث مستمرة بين الجميع ولكن حتى الآن ليس هنالك قرار تم اتخاذه فيما يخص المباراة صحيح هنالك بعض الاتصالات صلاة في بين السلطات العليا في البرازيل كي نعرف القرار ولكن هنالك بعد لاعبي البرازيل فقط على أرضية الميدان ولكن ليس هنالك لاعبين من الأرجنتين حتى ميسي خرج الآن من الميدان وحتى المدرب ليس موجود على أرضية الميدان والأشخاص المسؤولين في الكوميبول يحاولون ويعملون على استمرار المباراة ولكن حتى الآن ننتظر الإجابة وحتى اللاعبون أيضا بالتالي اذا كان هنالك ضرورة باخراج الاربع لاعبين اذا يعني هذا بان الارجنتين لن تكمل المباراة اذا اخرجوا الاربع لاعبين